Настя, да, у ой, ой, ой, ой. ось так розпочинається практичне заняття з каністерапії з дітлахами в волонтерському хабі. Спеціально навчений пес є знайомиться з новими друзями. Каністерапія це практична методика лікування і реабілітації з використанням собак. Розповідає психологіня, каністерапевтка та голова громадської організації Доктор Дох Олена Сардюк. Це і всей мисливський спанієль. Нам вчора виповнилося п'ять років. Він з шести місяців навчався терапії. нас навчала німецька організація GZ, навчала в проєкті «Терапевтичні собаки для України». Це сертифікована собака, це собака, яка вже чотири роки працює з дітьми. Діти з тимчасово окупованих територій навчилися годувати та доглядати за собакою, провели умовне тренування для Євсія, а згодом прикрасили різнокольоровими прощіпками. Дождик! Дождик! Дождик! Дождик! Молоді! З того моменту, коли Єсип з'являється на майданчику, з'являються посмішки, з'являються бажання, цікавість. І діти виходять з нашого майданчика вже зовсім іншими. Дитина не плаче, не переживає, з дітками грається не сам не звертає уваги, що відбувається в даній ситуації. Ну, йому корисно, він спокійніше так чувствую. Студентка педагогічного коледжу Запоріжжя Дарія Потапова каже, працює тут аніматором з дня відкриття волонтерського хабу. За її словами, працювати із дітьми в умовах війни не складно, але не всі одразу переключаються на групові розваги. Вони бачать велику пряню, вони сразу розуміють, що це пряник з Шрека, їм дуже сильно подобається, вони одразу йдуть на контакт. Але є діти, які дуже бояться, стісняються і одразу йдуть до мами. Поруч є загровим майданчиком місце, де працівники міського палацу дитячої та юнацької творчості навчають дітей творчості. Ми робимо ось такі квіточки, таких вазончиках. Робили і троянди, робили і тюльпани. Ми намагаємося зробити так, щоб в них прокинулася уява і бажання творити. Ми виготовляємо з діточками отакі маленькі лялечки-обереги. Одна називається благодать, а друга називається щастя. Благодать У неї ручки підняті до гори, вона просить благодаті для дитини, яку оберігає. І каже, духом не занепадай, рук не опускай. А щастя, в неї довге волосся, щоб у вас завжди були щаслива, довга дорога. І гарно, без всяких перепон. Всі мастер-класи – це контакт, це спілкування. Дитина забуває те, що вона бачила. Вони роблять якісь, якісь поробки, вона забирає тоді цю поробку, цей оберег з собою. Всі заняття закінчуються обнімашками. І це дуже важливо для дитячок, щоб вони трошки-трошки розслабилися і почували себе комфортно. За словами дитячої аніматорки Дарії Потапови, щодня на локації «Позитиво». В залежності від кількості евакуйованих буває близько ста дітей. Настроєння Покажіть, какое названня? Вот такое! ви на суспільному. Запоріжжя.